Κι <Σι'> ύστερα με έριξε στον πνευμανό μου τόσο Τόσο με αισθάνομαι που δεν έπλασα κάτι Ένα κόσμο μου έταξε σκέφτια με τις της Πως Πόσα κύρδηλα λόγια μας και καθήκανε όλα Σ' έναν μην το καθαρό ουρανό μας. Ξεχασμένο βιβλίο, η αλήθεια μωρό μου Κι οπτά φωνάζαμε σαν τα πόλη ρόμου. Σαν να δεν υπάρχει, φύγαινε σε χρειάζομαι. Και αν το λάθος μας τάβει, και αφορμή να σ' αγγίξω. Κράτα τώρα λοιπόν, μέσα στα στάδια σου χέρια. Ότι νάθεις πολύ τιμό και σκληρό σαν μια Δεν μιλώ για τα μάτια σου ή τα κύρι σου φως μου Το αλήθικο σώμα σου σε χάει εμπρός μου Σαν ίσου δεν εισείς μια μάχη Δεν μας ξέρει κανείς κι είμαστε γνωστοί Μισούμε <Δεσύνομαι> μισή και <Δεσύνομαι> το λέμε <Δεσύνομαι> αγάπη. Φύγε, δεν <Δεσύνομαι> σε χρειάζομαι. Μένονται <Δεσύνομαι> δε <έχω όλο> <Δεσύνομαι> γιατί σε μισό δεν Σε mi Χρειάζομαι. Δεν αντέχω άλλο να Γιατί σε μισώ Μα και να σε μισώ Μην το δίνεις ακόμα Δεν μας ξέρει κανείς Κι είμαστε αγνωστοί ερωτές Σε ένα λάθος φλεμμάτι. Σε μισώ με μισείς. Και το λένε αγάπη Φύγε δεν σε χρειάζομαι αν έχω όλο δάκνι Μα κι αν είσαι μισό μη το δεν σ' ακόβω Σκέψω να φταίξες λίγο πω, να σε λέω άνθρωπό μου Σκέψου πόσα μου έταξε η αγάπη ψε αυθρά Και, και σαν τρόποι μου τα έπαξε πόσα έφτασα μέτρα Κράτα τώρα, τώρα λοιπόν, λοιπόν Μέσα στα διάσου χέρια <στομίως> Ότι νιώθεις πολύ, πολύ ήτιμο και σκληρώσαν τα παιδρά Δεν μείνω για τα μάτια σου η ταχύνη σου φως μου Το αλήντικο σώμα, σώμα σου ξεψυχάει εμπρός μου Πόλα πέντε. Αυτό είναι η